Чи можна зробити вент шахту, якщо стіна 250 мм, щоб плити ПК не роздвигати, хоча б вийти на чердак? Ні. Ну, Владимир, норми вам цього не дозволять. Ви не можете підробити плиту. Тому що з плити перекриття ПК нормативно 120 мм в проекті. Зрозуміло. Тобто, якщо у вас ціна 250, між плитами залишиться 3 см. 1 см завод забере, 1 см у вас по розмірах виходить, тобто десь біля 3 см. Ви туди ніяк вентиляцію не всунете. Для того, щоб її туди між плитами всунути, вам потрібно бути роздовбати плити. І ось що у вас може вийти. В плитах ПК йде анкерування ось тут з краєчку розумієте йде натяжка арматури і з плити і якщо ви от, для того щоб перерізати отвори роздовбити ось ці вибачте будете зрізати ось цю анкеровку то ви можете порушити несучу здатність ваших плит перекриття тому я як інженер будівельник вам цього не можу рекомендувати зрозуміло тобто це порушена норматива в житті. Так, в житті іноді хлопці таке роблять, що в вуха завертаються, але я не можу вам такого рекомендувати.